Тут повинно бути спеціальне спорядження, взуття ну і відповідно шолом, який має оберігати наших туристів від всяких випадковостей.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 Ми з вами знаходимося в барбакані, місце, де раніше був в'їзд фортецю. І ми можемо побачити ось тут спеціальні пази в стіні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 Ми з вами знаходимося в східному бастионі. Це фортифікація, яка прикривала всі практично точки сходу доступу до фортеці. Тут більше 150 бійниць, які на трьох поверхах були розташовані і могли стріляти зразу 150 вистрілів. Але саме цікаве, що дійсно ми з вами знаходимося на найнижчій точці, це більше 15 метрів від поверхні, яка над нами. Оце величезне скупіння.